Det har aldrig vært så enkelt å administrere dds cad dine, som er den forbedret startsiden og nye prosjektnavigatoren i DDS-CAD 16. Startsiden fungerer nå som et knutpunkt både for å søke opp eksisterende samt opprette nye prosjekter. Du kan velge å åpne ønsket arbeidskatalog. Prosjekter i den aktive arbeidskatalogen vises med miniatyrbilder. Du kan også velge mellom denne lista og dine nylige prosjekter. Ved å klikke på nål kan du legge til prosjekter i favorittlisten. Du kan også sortere prosjekter dine som du ønsker i denne lista. Bruk «Søk etter prosjekter»-feltet om du ønsker å søke etter på flere steder. Når du oppretter ett nytt projekt på startsiden kan du også velge foretrukket Disiplin. En annen unik funksjon i DDS-CAD16 er den nye prosjektnavigatoren. Her kan du opprette nye modeller, eller velge eksisterende modeller, samt velge disiplin du ønsker å jobbe med. Prosjektnavigatoren viser hele innholdet i prosjektet ditt. For exempel forskjellige modeller, sentralinformasjon eller automasjonsmodellene. De er en tydelig arrangert tre i tillegg kan du kopiere hele modeller til en etasje over eller under. Denne funksjonen sparer deg inn nok mye tid om bygningen har flere etasjer med samme oppsett. Som du ser så får du ett brett utvalg av nye funktioner for å lettere administrere prosjekter dine. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klick på klokken for å få verslet om nye videor.